درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه زرکشت از کانال پارس، آرکیمی سغورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رونسانس ایرانی احتمالا تمام کسانی که سالهاست برنامه‌های ما رو دنبال می کنند چه از کانال پارس، چه پیش از این از کانال ام، ام، ام، چنل وان و چه پیش از اون هم باز از کانال اندیشه میدونن که این جنبش یک جنبش است و ثبت شده در کشور آمریکاست و چیزی حدود هفت ساله که عدایی از ایرانگرایان با انگیزه بازیابی هویت ایرانی و نه اسلامی در واقع هویتی که اکنون مردم ایران دارن و فرهنگ غالب اسلامی برای بازیابی هویت ایرانیمون به هر اون چیزی پرداخت که به حوزه فرهنگ و تمدن ایران و های ایرانی راپت داشت پرداخته در این مدت و به ویژه به آنچه که تاریخ و هویت ایران کلاسیک رو میشناسه یا به اصطلاح ایران پیش از اسلام رو میشناخت و میشناسون و میآموزون به مردم در این زمینه برنامه های بسیاری تهیه کرده و در واقع میشه گفت که در هفت سال کارنامه‌اش رو امروز بررسی میکنیم با یکی از هموندان و در واقع از بنیانگزاران و در واقع ترژرر این بنیان فرهنگی یا به اصطلاح صندوقدار این بنیان فرهنگی که جناب رتو شهروز اش هستند رتو شهروز اش رو خب خیلی از شما همیهنان شاید بهتر از من هم بشناسید به ویژه همیهنانی که در کالیفرنیا هستند و می‌دونن که ایشون هم در انجمن دوستاران زرتشت به مدت بسیار طولانی چیزی دود شاید 20 سال فعالیت کنند و هم در در مه یا انجمن وستا زرتشتیان یعنی فکر می‌کنم در به اونجا فعالیت دارند و هم اینکه تاکنون کنون به هم همکاری و یاری ایشون ادهی بسیار زیاد از همیهنان ایرانی ایرانیمون در درون و بیرون کشور موفق شدند که صدر پوشی کنن و به آین نیاکانی، آین پدران و مادرانمون در هزاره های طولانی پیش از این بازگردند و به اسطلاح زرکشتی بشن. درود بر شما جناب شهروز عشرت و شهروز گرامی و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. درودی با همیهنان هم داشته باشید تا وارد معرفی یک به کارنامه ای از جنبش رانستانس ایرانی بشید. دو اگه, مم... اگه ممکنه که بلندگوتون رو بازدار بله، بل سپاس فراوان، آرتمیس چان گرامی سخنانتون مقدمه درود بر تمام ایرانی های گرامی و آریامر و به نام خداوند جان و خیرت خدای ایران و پاینده باد ایران و جاوید شاه، یادمون باشه که سرزمین ما همیشه پادشاه داشته و پادشاه ما نگهبانی از کشور ما کردن در تاریخ طولانی سرزمین آریاناویج خلاسه یادمون باشه تمام ما فرزندان زرتشت هستیم، فرزندان کوروش هستیم و فرزندان فردوسی باید افتخار بکنیم و در راه منش نیک این شخصیت ها و نام ایران که میشه عشا همکاری بکنیم که هممون خوشبخت و شاد باشیم. سپاسگزارم از وقتون شهر روز گرامی. ما امروز یک کارنامه ای به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه در هر کجا جهان که هستید ارائه می از کارهایی که رونسانس ایرانی در هفت سال گذشته انجام داده رونسانس ایرانی در و سال 2014 توسط اده ای از هماندیشان ما پایه گذاری شد در کالیفرنیا دور هم جمع شدیم و اده ای از هماندیشان ام، که شامل جناب آقای دکتر ابراهیمیان، جناب دکتر انوشی شاهین نژاد بهمن مالیزاده، رتو شهروز اش، جناب آقای آریا صالحی و من هستیم این جنبش در واقع شکر گرفت و حیات اومنهایی براش تشکیل شد و در تمام این سالها چه از کنفرانس‌ها و سمینارهای گوناگونی که رانستانس ایرانی چه در آمریکا چه در اروپا و چه در کانادا برگزار کرده جز کارنامه پربار رانستانس ایرانی است و کانال یوتیوب رانستانس ایرانی که چیزی بیش از 400 برنامه در اونجا توسط در واقع فریختگان و اندیشمندان و دانشمندانی که به طور تخصصی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران کار کردن حالا میتونن ایرانی بوده باشند یا حتی از تاجیکستان یا از همیهنان دیگری یا از همزبانان و همتواران دیگری که از سراسر جهان با ما همکاری کردند، به طور تخصصی برنامه های ایرانی در حد آکادمیک و دانشیک و کاملا مستند پژوهشی است. یافته و دانه دان که شما در برنامه های رانسانس ایرانی میبینید در محدوده بسیار بسیار بزرگی میگنجید از باور نیاکانی آیین و نیاکانمون که باور زرتشتی هست حتی از پیش از اون از آین مه برای شما در این برنامه سخن گفته و معرفی شده و پس از اون در باره آین مزنیسنا یا آینی که بنیانگذار اون فیلسوف و خردمند و آموزگار بزرگ ایران و جهان اشو زرتشت اسپنمان هست گفتگو شده درباره گادها درباره مفاهیم فلسفی باور و نگاه ایرانی، جهانبینی ایرانی درباره تاریخ ایران از دوران ماد و حخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان برای شما گفته شده درباره بازماندهایی که از مدارک و اسناد و کتاب‌های به از این دوران درخشان ایران پیش از اسلام و دوران در واقع پادشاهی و حتی دوران شاهنشاهی که ایران به جهان و بخش بسیار بزرگی از جهان متمدن آن روز امپراتوری بسیار خردمندانه و دادگستری رو داشته سخن گفتیم و درباره و یک سلسله جستارهای بسیار آکادمیک و پژوهشی درباره چگونگی یورش تازیان به ایران و آنچه که بر سر نیاکان ما توسط تازیان آورده شد، جنوساید یا نسل‌کشی گسترده ایرانیان در 1400 سال پیش و اینکه چگونه ادامه پیدا کرد، درباره دوره‌های پیش از تاریخ معاصر برای شما یک سلسله هایی که دلایل شکست در واقع میشه گفت ایران در برابر یورش تازیان یا اعراب بود دکتر شاهین نژاد و دکتر شهرام آریان برای شما یک سلسله های تخصصی که تهیه کردند و اینها رو شما میتونید بسیار برنامه‌های گرانبهایی هستند بسیار برنامه‌های آکادمیک و دانشگاهی هستند بر من اینو توصیه میکنم به تمامی کسانی که برنامه های ما رو در برنامه های زرتوش نگاه کردن یا کسانی که ما رو از طریق فیسبوک یا یوتیوب یا از طریق اینستاگرام و تویتر دنبال میکنند و همچنین از طریق کانال تلگرامی برنامه های ما رو می توصیه می همه شما این سلسل برنامه ها رو ببینید اینها تاریخ تحلیلی ایرانه علل اتفاق افتادن این اتفاقات رو این پیشامردها و این رویدادهای تاریخی رو در ایران بررسی میکنند، از پیش از یورش تازیان تا بخش بسیار مهم قسمتی که ساسانیان در برابر یورش تازیان از هم فروپاشید و اتفاقات بسیار بسیار تلخ و ناگواری که در این دوران افتاد تجزیه و تحلیل در واقع علمی اینها رویدادها رو برای شما اونجا گفتن و پس از اون اینکه چگونه این اسلام در ایران ماندگار شد و دلایل ماندگاریش در این چهارده قرن یا چهارده صده چه بود و پس از اون رسیدیم به دوره‌های تاریخی پس از یورش تازیان تمام اینها بسیار بسیار آموزه های ارزشمندی است که دکتر شهرام آریام و شهرام شاهین نژاد با هم اینها را به صورت تحلیل و ریشه‌یابی در واقع برای شما تهیه کردند تا رسیده به اکنون که همچنان برنامه‌های زرتشت همون گونه که من براتون گفتم رتوش در روز قسمت بسیار مهم آموزش های آیین و باور زرتشتی رو به عهده دارم و در واقع کاری که ایشون انجام دادند کار بسیار بسیار با ارزشی بوده شاید در 20 سال گذشته این کار رو بدون هیچ چشم داشت با صرف وقت انرژی و بودجه شخصی خودشون انجام دادن یک اسبق گذشتگی بسیار بزرگ در کنار روانشاد دکتر جعفری گرامی که بنیانگذار این کار بودن در واقع و در امریکا این کار رو آغاز کردند با دست خالی از چندین دهه ادامه دادند تا هنگامی که به تازه تاز نفسهایی چون شهر روز اش به ایشون پیبستند و همه با همکاری هم این کار بزرگ رو به انجام رسوندن که بازگشت به با آین نیاکانی باشه در به اصطلاح انجامن دوستاران زرتوشت و این کمک بزرگی شد به به اصطلاح بازگشت ایرانیان بسیاری در سراسر جهان به آین نیاکانی یا دین بهی یا دین زرتشتی از سوی دیگه من از جناب شهروز اش بعدن خواهم خواست چون ایشون های دیگری کردم و ما به اینجا رسیدیم با هماندیشی همبندان جنبش و بنیانگزاران جنبش که بایستی آثاری آماده کرد و فعالیت‌های ما باید هدفمند باشه آثار شامل بسیاری از نوشته‌ها، کنفرانس‌ها و مقاله‌ها بود و آثار شامل تعدادی از کتاب‌های تخصصی و پژوهشی بسیار بسیار آکادمیک با استفاده از اسناد موجود چه از تاریخ‌های نوشته عرب یا تازیان پژوهشگران مورخان اسلامی از کشورهای عربی گوناگون و عرب زبانان چه پژوهشگران ایرانی و چه پژوهشگران غربی مجموعه اینها موجب شد به ایجاد آثار بسیار ارزشمندی که چند تا از او رو من اینجا به شما نشون میدم و بعد با جناب شهر اش وارد گفتگو میشیم درباره کارهای دیگر و انجمن جان و خردی که ایشون پایگذاری کردن و یکی از کارهای بسیار بسیار, بسیار با ارزش رانسانس ایرانی است و بعد به شما میگیم که اصلا به چه هدف این انجمن جان و خرد بنیان گذاری شد. اما من اینجا نخست این چند کتابی که در دسترس دارم و به شما نشون میدم. این کتاب نشیبی دراز از پیش فراز که شاهین نژاد این رو حدود ده سال پیش در کالیفرنیا. و در ایران در واقع به طور همزمان در آمریکا و ایران اینو چاپ کردند و به دست هم, هم میهنان بسیاری در ایران و جهان رسید ولی هم همکنون هم همچنان میتونید این رو از طریق ایمیل رنسانس ایرانی در واقع info@iranianrenaissance.com شما این ایمیل آدرس رو پایین ما خواهیم گذاشت میتونید این کتاب نگاهی به فروپاشی ایران ساسانی به نام نشیبی دراز از پیش فراز از شاهین نژاد تهیه کنید و بخونید یکی از کتاب‌های بسیار چکیده ای شاید از ها و های بسیار و رفرنس‌های بسیار از کتاب‌های مورخین ایرانی، غربی و اسلامی است و دلایل فروپاشی ایران ساسانی که شاید برای بسیاری از شما هم میهنان هنوز ناخونده و نادانسته میشه و براتون جای پرسش هست در این کتاب برای شما بررسی شده و به شما کاملا توضیح داده می شده. کتاب بعدی پیش درآمدی بر اندیشه سیاسی ایران شهره باز این کتاب هم از شاهین نژاد همون گونه که میبینید این کتاب هم میتونین در همون وبسایت پرجنرنسنس.دات.ورج تهیه بکنید، هم میتونید از اینفو.ات.ایرانرنسنس.دات.کام که این پایین آدرس ها برای شما گذاشته میشه تهیه کنید و این هم یک کتابی است در واقع به شما نشون میده که اندیشه سیاسی ایران شهری چیست، این واژه ایران شهری که انقدر استفاده میشه و گیتیارایی و در واقع سیاستی که نیاکان ما با عنوان بنیاد سیاسی اندیشه ای ایران شهری برپا گذاشته بر برپا کرده بودند و براساس اساس اون کشورداری و گیتیارایی می و سیاستی بود که ایرانیان هم در اداره کشور خودشون هم در تعامل و کنش و واکنش با کشورها و امپراتوریهای دیگر جهان استفاده می کردند چه هست در این کتاب آورده شده که شما میتونید تهیه کنید آخرین کتابی که یکی از دستابرک دیگر جنبش رونسانس ایرانی است و برای بسیاری از همه‌گان، چه در درون و چه در بیرون ایران، درباره دانستن اینکه زمان زیست زردوش کی بوده، به خاطر اینکه اختلاف زیادی هست بین کسانی که فکر می‌کنند شاید زردوش در 8000 سال پیش می‌می‌میزیسته گ... و آنچه که زردوش دیوان باور دارند که در 1750 سال پیش میزیسته و آنچه که ادی فکر می‌کنند در 2750 سال پیش میزیسته اختلاف زمانی که بوده در این کتاب بررسی شده و به اون پرداخته شده که دقیقا زمان زیست ضش چه زمانی است این کتاب به فارسی و انگلیسی آماده شده این کتاب فارسیست نوشته شاهین نژاد و این کتاب انگلیسی است که کسانی که به زبان فارسی آشنایی ندارن یا فرزندان کسانی که در اینجا بزرگ شدن این کتاب به نام 0 استسر global باز شاین نجات و ترجمه دکتر زبانشناس دکتر فرشید دلشاده که از فارسی به انگلیسی برگردونده شده برای همه کسانی که یا فارسی زبان نیستن یا فارسی زبانانی که نسل دومشون فارسی زبان نیستن یا کسانی که دوست دارن این کتاب رو به یکی از هم همکاران یا دوستان یا اقوامی که ایرانی نیست غیر ایرانیان تقدیم بکنند و موجب بشن که دیگرانی هم با زرتوش زمان زیسته زرتوش مکانی که زرتوش در اون زیسته و مسائل این چنینی آشنا بشن این آخرین کتابی است که رانسانس ایرانی به چاپ رسونده و البته کتابهای دیگری هم در دست پژوهش و آماده کردن هست که به زودی پس از اینکه انتشار پیدا کنند به شما اونو معرفی خواهیم کرد اما اینجا میرسیم به اینکه با رش تو شهرروز گرامی درباره بخش بسیار بسیار مهم دیگری از اقدامی که رونسانس ایرانی انجام داده و اون ایجاد فرنچایز یا نیست برای درست کردن ها یا آتشگاه‌های ایرانیان در سراسر جهان در شهرهای گوناگون. ما همه ما میدونیم که آتشگاه یا نیایشگاه های یا آین زرتشتی بسیاری در سراسر جهان هست و تقریبا چیزی حدود 90-95 درصد اینها مال پارسیان هنده یعنی ایرانیانی که هزار سال پیش به هندوستان مهاجرت کردند و اینا خیلی دیگه دیگه نفارسی زبان هستند. و نه فارسی میفهمن و نه به اون صورت ما ایرانیان کنونی با فرهنگ و ادب فارسی و زبان فارسی و زندگی ما ایرانیان و اون چیزی که از ما هویت ایرانی تری می سازه آشنا هستند متاسفانه اینها بیشتر یه جورایی هندیزه شدن یا ایندیانایز شدن و یه کمی زبان رو از دست دادن یه کمی فرهنگ ایرانی کم رنگتر تر شده هرچند که ما به اینها بسیار بدکاریم اینا کسانی بودن که فرهنگ و باور زرتشتی و نگاه ایرانی رو با خودشون به هند بردن جانشون رو نجاب دادن و از کشت شدن دوران تازیان و از, از به این بردن گات ها و خیلی از کتاب های دیگه جلوگیری کردن موبدانی بودند که حتی اینها به هندوستان رفتن چه اونهایی که در هزار سال پیش رفتن چه اونهایی که در دیویست و پنجاه سال پیش و اکنون در هندوستان فامیل ایرانی رو یدک می کشن همه اینها نیاکان ما هستند، عزیزان ما هستند، پدرها و پدر بزرگها و جد آباد ما هستند، اما ما با اونها اون نزدیکی رو نداریم که با خودمون ایرانی های در اکنون ایران داریم شهر رو جان خواهیش بخواهیم بخارم این بله ما بعد از سال بعد از 20 سال واقعا همکاری با استاد بزرگ من فتانه فرید روانشاد که یکی از مهربان خردمندترین و زیباترین انسانهایی بود که من خوشبختی داشتم با ایشون آشنا بشم و همچنین استاد بزرگ ما دکتر جعفری وقتی که من 20 سال پیش دانشجو بودم و 25 سال پیش تقریبا و با این دو تا شخصیت آریامهر آشنا شدم اینا به من اشاره کردن که ما دید زرتوش را در گاثا می‌بینیم و اگر از گاثا بیاییم بیرون یک کتاب دیگه ای داریم به نام اوستا اندیشه این دوتا شخصیتیم شخصیت این بودن که ما باید تشخیص بدیم که فرق گاثا با اوستا چیه و چریختی دید زرتوش یا این دین زرتشتی به مرور زمان یکم از اون گاثا تا یه حدی جدا شده از لازم فلسفیش و هدف این دوتا شخصیت این بود و همچنین خود من که بتونیم یک دیدی داشته باشیم که بشه گفت که برای ما گاثا یک کتاب و یه آموزش فلسفیه و ما نیاز داریم برگردیم به اون پیام، به خصوص زرتوش و فقط گاثا از نظر فلسفی و از نظر یک دین و دین میشه اون باور مینویی که ما داریم و دنیای معنوی و هاوستر برای ما گرامی و مقدس از زاویه هویت ایرانی تاریخ ایرانی، جغرافی های ایرانی، یه سندنامه کشورمون و هویت ماست. یعنی هر دوی این کتاب ها برای ما گرامی و مقدس هستند ولی باید ببینیم جای این دوتا کتاب ها کجاست و اینا رو باید ما جدا بکنیم. و اندیشه ما این بوده که ما یک انجمنی رو رابندازیم بندازیم به نام انجمن جان و خرد که خیلی از دوستان ما در جنبش رنسانس و بیرون از جنبش رنسانس خیلی از این های ایرانی که خردمند هستن و دانا هستن و همچنین خیلی از زرتشتی زاده ها از ما حمایت کردند، پشتیبانی کردند و ما انجمنی رو آغاز کردیم به نام انجمن جان و خرد این انجمن جان و خرد ما تکیه می‌کنیم به فلسفه ایرانی که گاتا هست و این یک نسخه از کتاب گاتا هست و ترجمه های گوناگونی هست این مال استاد دکتر جعفری است من مال استاد تاروپاوالا رو استفاده می‌کنم استاد دکتر جعفری رو استفاده میکنم و خیلی ترجمه های دیگر و هدف ما در انجمن جان و خرد اینه که همونجوری که گفتم آموزش ما به گاثاس میخوایم برگردیم به اون پیام پاک و ساده اشو و گاثا و امروز اکنون در ایران با تمام دانش هایی که در جهان کشف شده و جهان مدرنتر شده و رفت جلو ما یک چیز ساده نیاز داریم مثل گاتا که زیاد پیچیده نباشه و این کارو بکن اون کارو نکن درونش وجود نیست و واقعا ما میتونیم این رو در زندگی امروزیمون با دانش امروزی که دنیا و جهان و انسان پیشرفت کرده و رفته جلو اینها با هم جور میاد یه چیز ساده است که هر کسی میتونه بگه من زرتشتی هستم من یه دینی دارم و دین من گاثای زرتشته که به شما آزادی میده به شما ادالت میده به شما راهنمایی میکنه که راه راستی و اشا رو برین که همون نام سرزمینت امروز ایران یا آریانا و به خصوص بانوان که در این سده های طولانی ستمدیده بودن و بهشون ظلم شده میتونن آزادی صد درصد پیدا بکنن در این آموزش و فلسفه اشوزرتوش برای همین خواهش میکنم فکر نکنیم که برای ما عوستا گرامی نیست یا زرتشتی ها یا پارسی های هند تمام اونها برای ما مقدس و گرامی ولی ما دوست داریم بریم و انجمن خودمون و راه خودمون خودمونو ببریم جلو که فقط تکیه بکنیم همون جوری که گفتم به گاتا که پیام نیک ساده و روشن زرت زرتشت است که تمام ایرانیا بتونن بگن من هم یه دین دارم من هم یه باور معنوی و مینویی دارم در ذهنم و نیازی نیست که ما بریم دنبال مذهب‌های دیگر یا های دیگر با یادمون باشه که. رشته حیات... اینجا داریم صحبت میکنی من چند از گات هایی که اینجا دارم رو نشون بدم این گات هایی است که جناب آقای دکتر جعفری آماده کرده بودم و سروده‌ها ترجمه ایشون بود و در واقع ترجمه و تهیه کردن این کتاب به ایشون بود یکی دیگه از گات هایی که هست اهنود گات ها آموزش های از بخش نخست گات ها گردآورنده موبت برزه سهراب شهزادی هستند که ایشون هم از کنکاش از سوی کنکاش و موبدان ایرانی آمریکای شمالی این کار آماده شد و به مردم ایران ارائه شد در واقع ایرانیان اما خود من هم قدیمی ترین گاتهایی که دارم گاتهایی است که از ایران با من بوده تا اینجا کشور به کشور و قاره به قاره با من اومده این گات های من گاتهایی است که مال سال ۱۳۶۵ و از دسته کتاب های بسیار قدیمی است که من اینو خریدم اولین بار در ایران هنگامی که خیلی کوچک بودم و بعد با این آموختم و خوندم و آشنا شدم چون اون موقع اینترنت نبود و ما اینقدر اصلا گات ها در ایران گیر نمی یعنی جز کتاب های ممنوعه بود و چاپ نمی شد من اون موقع در ایران دهه است و من از خوندن این با بابر و نگاه زرتوش و نگاه فلسفیش آشنا شدم و بعد در همون دهه شست در سال 69 من رفتم و این تقییدین رو انجام دادم در یزد و اون زمان یادم میاد که به من بخشنامم نشون دادم و گفتن ممنوع این کار میدونی که ما میتونیم جان ما و جان خودتو به خطر بندازی و برای همین به من همیاری کردن ادهی از. دوستان زرتشتی و من تونستم برم و در یک روز تعطیل کشتی ببندم و این کارو در ایران اون موقع انجام دادم ولی اینو همیشه با خودم همه جا بردم در, ادا... در تکمیل صحبت شهر همونجوری که شهر جان فرمود ما همه بخش های رو لازم داریم به عنوان یک در واقع آینه تمام نما از هویت ایرانی از تاریخ از مراسم از نیایش ها, از خوب و بعد ها، ارزش ضد ارزش هامون, هامون. نیاکان ما چگونه میاندیشیدند و چگونه زندگی میکردن دلیلی نداره که الان در هزاره سه و من و شما عین مو به موی اون کارها رو انجام بدیم شما فقط باید با آنچه که هویت ایرانیتون رو می ساخته و اون چی... شیوه و اندیشهای که نیاکانتون با اون زندگی کردند آشنا بشید و از این روی تمام بخش های ضروری ضروریست دانستنش، خوندنش و آگاه شدن با هاش. حتی اگر متوجه بخ... برخی از بخش ها نمیشین یا درکش براتون سخته میتونید از افراد دانش پژوه گادها و اوستا استفاده کنید نه الزامن هر موبدی چون موبدایی که بالاخره به طور نیاکانی بهشون آیین زرتشت به ارس رسیده مراسم رو بیشتر برادن انجام بدن و کارهای به اصطلاح آتشگاه رو بهتر میدونن شاید اون کار پژوهشی دقیق از اونا بر نیامده باشه و انجام نداده باشن برای همینم اگر یه موقع رفتید از یک موبدی در جایی پرسشی کردید و این موبد به شما اونجا جوری که شما نیاز دارید بدونید نتونست پاسخ کامل بده این انتظار رو نداشته باشید که هر موبدی الزامن پژوهش گره تاریخ و فرهنگ و ادب و زبان ایرانی است بلکه داشته ها و فراهم کرده ها و پژوهش های بسیاری توسط کسانی که یا نو زرتشتی هستند یا پژوهشگر این زمینه ها هستند آماده شده که من تعدادی از اون رو به شما نشون تعداد بسیار زیادیگم هست که شاید شاهروز گرامی هم باز بتونن بیشتر دربارشون صحبت بکنن اما بدونید که ما گات ها رو بخش بازمانده از شاید بخش های بسیار زیادتری که سروده های شخص زرتشت بزرگ فیلسوف بزرگ ایران و جهان بوده در اختیار داریم که نگاه فلسفی زرتشت رو به ما میده اما بقیه بخش های رو داریم به عنوان هویت و تاریخ و فرهنگ ملی ما ایرانیان و اونگونه که نیاکان ما جداباد همه ما با اونها زندگی میکردن حالا شهر جان شما گفتین که ما انجمن جان و خرد رو پایه گذاری کردیم که جنبش رانستانس ایرانی هم یکی از بزرگترین در واقع میشه گفت خوراک فکر پشت این انجمن بوده و از این روی ما فکر کردیم که برای ما ایرانیان امروز و برای تمام ایرانیانی که دارن دوباره بر به آین نیاکانیشون لازم هست یک چیز متحد و یک شک در همه جای جهان در اختیارشون باشه مثل انجمنی باشه که هر جای جهان مردم بتونن در دسترسی پیدا کنن پرسشاشون بکنن ممبر بشن یا عضو بشن و بیان آموزش بگیرن و بیان بازیابی و شخ... خودشناسی دوباره ایرانیشون اونجا انجام بدن و در این حال میتونن بازگردن به آینه نیاکانی کسانی که دوست دارن و میتونن هم هر گونه پرسشی که درباره گادها، درباره خود زرتشت، درباره اوستا، درباره مسائل هول و هوش، بهی یا دین زرتشتیی داره در میان بگذارن و این خیلی مهمه که افراد بیان و عضو باشن چرا باید عضو باشن بلکه شما وقتی به جایی تعلق دارین مثل, مثل مثلا کلیسای پروستان مثل کلیسای مثلا کاتولیک هنگامی که افراد جزو کلیسای به عنوان مثال کاتولیک هستند و میرن اونجا برای نیایش درسته که همه اینا مسیحی هستند درسته که ما مثلا زرتشتی هستیم و زرتشتیان هندوستان هم زرتشتی هستند اما شما موقعی که ممبر یا عضو یک کامیونیتی میشید یا یک مجموعه میشید یا یک انجمن میشید دیگه شما با اینا وصلیت، ساپورت دارید حالا شما میتونید اندیشتون رو تقویت کنید میتونید روابط اجتماعیتون میتونید آشنا بشید با زرتشتیان دیگه در این انجمن میتونید دوستان جدید پیدا کنید میتونید از همیهنان خودتون که بازگشتن به, نیاکان، به آینه نیاکانی بیاموزید به اونها بیاموزانید و این برای همه ایرانیا میشه یک معوایی برای زرتشتی و اندیشه ایرانی داشتن و نگاه فلسفی زرتش رو شناختن. درست میگم شهروز جان؟ دقیقا درست میگین هدف ما اینه که یه انجمن جهانی باشه که هر ایرانی در هر جایی که باشه میتونه به ما رجو بیاره ما اتاق فکری بزرگ داریم دانشمندای بزرگ داریم کمچونی که گفتیم پژوهش کردم و واقعا دانششون درباره اشوزرتوش گاتا و فلسفه زیاده خود من فلسفه خوندم در UCLA و فیلسوف هستم و یادمون باشه که در این کتاب آکسفورد فلسفه آکسفورد اگر شما برین عقب این کتاب که به اردر زمان نشون میده که فلسفه از کی شروع شده اشوزرکش اولین فیلسوف شناخته شده در جهان برای همین ما فلسفه پرست هستیم ما مزدا پرست هستیم ما خردگرایی میکنیم و خیلی از جوانان امریکای شمالی اروپا چون ما اینجا آزادی داریم که هر آینی یا هر دیدی رو میتونیم برای خودمون انتخاب بکنیم توی این زمانها سالها خیلیار رجوع و ما واقعا یه اجتماع بزرگی داریم الان و بیشترشون جوونن تو سی چهل سال هستن همه جو افراد هستن که اومدن و زرتشتی زرد و شدن و حضب انجمن جان شدن و ما گهنبارامون رو جشن میگیریم اینها دوست دوست پیدا کردن و احساس میکنن که به یه جایی اقلا خودشون انتخاب کردن و سنس بیلانگینگ دارن به یه جایی و ما شبکه های گوناگونی داریم الان یه شبکه در آلمان داریم و یک شبکه در کردستان داریم که دکتر فریدون کریم رئیس اون شبکه است در تاجیکستان، افغانستان و آزربایجان هدف ما اینه در هر جای جهان اگر یه گروهی باشن که ده نفر، بیست نفر باشن و در هر شهری باشن اگر بخوان یه انجامم برای خودشون درست بکنن ما اینها رو یاری میکنیم، آموزش میدیم چریختی چرختی جشم بگیرن، چرختی نیایش بکنن که بتونن هر ماه، هر هفته دور هم بشن و به اون فعالیت ها و اون نیت که دارن از لازه دید مینوی و دنیای مینویی بتونن ستسفای بشن و بدونن یه جایی هست اینها بتونن برن و الان داریم در هفت شهر امریکا در کانزاس، در اتلانتا، در شمال کالیفرنیا، در کالرادو و در تگزاس ما شبکه های انجامن جان خیرت داریم که اونها استقلال خودشون دارن زیر نگهبانی ما که میتونن فعالیتهای های خودشونو بکنن و امیدواریم تعداداشون بزرگ بشن و خیلی کسا اومدن و امیدواریم در آینده از لازم مالی ما رو کمک کنن که انجمن جان خیرت بتونه آتشکاهای خودشون رو باز بکنه در امریکا در اروپا و همچنین در تاجیکستان و کردستان و یه چیز دیگه که بسیار مهمه اندیشه ما در انجمن جان خرد اینه که خدای رسمی ایران باید اهورا مزدا باشه چون خدای بومی کشور ما هست و هر کشوری ما در جهان نگاه بکنیم یک مذهب رسمی داره مثلا انگلیس ما نگاه بکنیم مذهب رسمی کشور انگلیس که من در انگلیس خودم بزرگ شدم مسیحیه، پروتستانه نه که پروتستانم خود انگلیس یک چرچ خودشو از طریق هنری ده آغاز کرد که بهش میگن Church of England که وابستگی به هیچ کس دیگه ای نداشته باشه ما هم اگر ضرب مسئله بزنم میخوایم چرچ خودمون یا انجمن جان خرد خودمون داشته باشیم در ایران که هر مراسمی در ایران باشه مراسم رسمی سنای ایران، پادشاهی ایران بتونیم اگر قسمی بخوام بخورم ما میدونیم ملکه انگلیس رئیس جمهور امریکا در سناشون هر وقت بخوان یک یک برنامه رسمی باشه خب دستشون رو میذارن روی کتاب انجیل و یک کیشیشی میاد اونجا که اون مراسمو مثلا به عهده بگیره انجام. اگر... انجام بده یا اگر یک رئیس جمهوری مثلا در بگذره یا مثلا همسر ملکه انگلیس که درگذشت خب این شخص بردن در یک لیسا و یک کیشیش بعد از طریق چرچوف این یعنی این... به طور کلی هر روزمون ببخشیم به این سوال میام ولی به طور کلی یعنی اینکه هر جامعه ای این مراسمش باید براساس یک باور فلسفی یا نگاه فلسفی اون ملت که میتونه همون کیش و باور و زندگی اون ملت رو تشکیل میده انجام بشه و این در تمام درازای تاریخ وجود داشته و در تمام درازای تاریخ هم وجود خواهد داشت شما یک تولد دارید که طبق یک مراسمی انجام میدید یه درگذشت دارید که طبق یک مراسم انجام میدید یه ازدواج یا پیوند زناشویی دارید که در همه جای جهان طبق یک مراسمی باید انجام بدید برای کودکانی که به دنیا میان در هر جامعه یک مراسمی انجام میشه حالا مسیحیان تعمید انجام میدن یا من نمیدونم مسلمانان دیدین که مراسم خودشونو برای ب... مراسم اسلامی خودشونو دارن و تو گوششون اشهد میکنن و چکار میکنن چکار میکنن یعنی همه جهان یک مراسمی برای خودشون دارن که همه اصول زندگیشونو توی اون انجام میدن حالا توی اون چهارچوب، اون چهارچوب برای ما ایرانیان قدیمی تنین چهارچوب های جز قدیمی تنین چهارچوب های جهانبینی جهانه که زرتشت بوده و زرتشتی بودن بوده چگونه افراد میتونن به انجمن بپیوندن این پایین ما مشخصات اگر که شما هم ایمیلی هست ایمیل رو همینطوری وربالی هم خواهش میکنم بگید بله ما یه وبسایت داریم به نام به انگلیسی میشه Lord of Wisdom Lord of Wisdom یعنی جان و خرد این پایین همین تر... ب... ترجمه انگلیسیش اگر بریم Lord of Wisdom اونجا میتونین دهش بکنین، اونجا مقاله هست، ترجمه های گوناگون گاتا اونجا هست و میتونین ایمیل بزنین اگر راهنمایی بخواین آموزش بخواین و اگر بخواین صدرپوشی انجام بدیم ما رایگان همه این کار رو برای شما انجام میدیم خود من الان دارم هفته ای از تمام جهان میان از امریکا، از ایران، ژاپن، استرالیا دارم خیلی دانشجو دارم و یک کم از رتویارای من به اینها آموزش میدن و داریم ما صدرپوشی انجام میدیم هر هفته هفته پیش ما 36 تا صدرپوشی انجام دادیم و این از خیلی مهمه بس... روزجان که کسانی که دارن زرتشتی میشن های جنبش رو ببینن یعنی این بی نهایت اهمیت داره که اگر که شما می‌خواید زرتشتی بشید فقط قرار نیستش که یک دین و باوری رو عوض بکنید از شما باید بدونید دارین چی کار می‌کنین مثلا فرهنگ ایران چیه و نگاه فلسفی زرتوش چیه و این جهان بینی رو با مسائل جنبیش باهاش آشنا بشید یکی از نکات بسیار خوبی که هست من با شما اگر که اجازه بدی چند جان شير اسکرین میکنم برای اینکه ام بتونیم ام نشون بدیم که یوتیوب جنبش رو این کانال یوتیوب ماست برنامه هایی رو که 400 برنامه یا بیش از اون هم در قسمت ویدئوس شما میتونید ویدئوهای ما رو ببینید که من اینجا دارم به شما نشون میدم چقدر ویدئو اینجا وجود داره و هرچی شما بخواین در برنامه ها و در نو... اه... تابیکات جستارها نام های گوناگون موضوعات گوناگون شما اینجا سخنان بسیار اکادمیک و پژوهشی رو پیدا میکنید. و بر ویدئوز اینجا در پلیلیست من اینو اصرار دارم که هم حتما بینندگان توجه کنند در پلیلیست ما تاپیک های مختلفی داریم مثلا برنامه دبیره های ایرانی یا خط ها ایرانی یک سری برنامه بود که من با جناب دکتر زرتوش ستوده تهیه کردم اینا اینجا هستن یا برنامه‌های زن و نوزایی ایرانی یک سری برنامه‌های 7 8 دقیقه‌ای بود که من اینجا 20 21 کی برنامه رو براتون گذاشتم میتونین گوش کنی یا برنامه‌های من با استاد امید عطایی فرد اینجا هستن یا با الیکا بغایی یا برنامه‌هایی که روس جمعه آدینه ها به صورت نشان همگانی انجام میشه و همه شما میتونید در اون حاضر باشید ما در شبکه‌های مختلف تلگرام و در فیسبوک و در توییتر اینستاگرام میگذاریم نام برنامه و لینک ورود به اتاق زوم جنبش روسانسو اما لایف هم اینجا. شما میتونید ببینید در قسمت لایو ویدئوز روی یوتیوب زنده میتونید برنامه رو تماشا بله زنده, زنده, زنده میتونید تماشا کنید و حاضر باشید این وبسایت انگلیسی ماس پرژن همون جوری که میبینید در اینجا یک بخشی هم داریم به نام donation حالا ما میتونیم برنامه های مختلف رو روی این اینجا شما میزنید و پیگیری میکنید و پیدا میکنید سخنرانی ها و مقالات گوناگون و لینکمون به وبسایت پرسیمونم اینجا هست اما در قسمت دونیشن اینجا شما میتونید اگر میخواد جنبش روزایی ایرانی رو و کتاب‌ها و پژوهشایی که داره بیرون میده و برنامه‌هایی که داره براتون تهیه می‌کنه رو ساپورت کنید یا حمایت کنید یا دوست دارید کمک کنید جزء کستانی هستید که نگاه ایرانی به هویت ایرانی براتون مهمه و واقعا می‌خواید کار عملی در این راه بکنید و نمیدونیم باید چیکار کنید میتونید به ما کمک کنید که ما این فعالیت‌های هفت ساله‌مون ادامه پیدا کنه اینجا شما دکمه دونیشن رو که بزنید وارد قسمت پیپال می‌شید تو رو و هر میزانی که دوست دارید میتونید ماهانه اینجا میتونید ماهانه این کمک رو پرداخت کنی یا میتونید یک بار باشه یا میتونید به عنوان اون چیزی که شما به عنوان نذر همیشه میدادید به این طرف و اون طرف و متأسفانه به جیب عرب ریخته میشد شما میتونید برای کارها و فالیت فرهنگی ایرانی اینجا بذارید اگر عروسی میکنید ازدواجتون رو جشن میگیرید اگر برای فرزندتون میخواید پولی رو بدید که مثلا کار خوشحالی برای خانوادهتون پیشه همه این کارا میتونیم با دونیشن به ما انجام بدین چرا اینو دارم میگم برای اینکه برنامه های رانسانس ایرانی در در واقع کانال پارس ممکنه که به زودی متوقف بشه چرا به خاطر اینکه ما فکر کردیم شاید از دو هفته دیگه دیگه نتونیم پرداخت کنیم پول ساعت های یا ساعت هایی که با تلویزیون نیاز به کمک داریم که شما به ما دهش بدین و همیاری بکنین که ما بتونیم این برنامه ها رو اعدامه بدیم وگرنه اگر بودجه ما کافی نباشه برنامه ما روی تلویزیون پارس به پایان میرسه خواهش میکنم همکاری بکنیم ما تمام ما رایگان اینجا کار میکنیم ساعتها زمان میذاریم شما میتونید یه کار کوچیک بکنین از ما حمایت بکنین که ما بتونیم این آموزش ها رو ادامه بدیم که همهمون بتونیم موفق بشیم و یایتون باشه اگر کسی در ایران و بیرون از ایران نیاز داره برای آینهای زرتشتی ما رایگان این رو برای شما انجام میدیم شما اگر در امریکا بخواین کسی رو خاکسپاری بکنین و بخواین از روش هشوزرتوش این رو انجام بدین یا اگر بخواین ازدواج بکنین، گواهی بکنین، صدر پوشی بکنین تمام اینا رو انجامن ما رتویارهایی هستن میتونن انجام بدن رایگان و نیازی نیست شما به ما هیچ پولی بدین ولی میتونین دهش بدین به انجمن جان خرد یا به رنسانس ایرانی که ما بتونیم این سرویس ها رو برای شما انجام بدیم. که شما اگر نیاز نداشید کتاب ها رو بخرید این کتاب های رو که شما کتاب ها رو و این کتاب رو که شما میخرید هزینش برای پژوهش های بعدی و چاپ کتاب های دلست. بعدی و انجام کارهای مطالعاتی بیشتر انجام میشه چون ماها انجمن نیستیم که از دولت ها یا دانشگاه ها پول های کلان بهشون داده میشه چه این چیزی نیست برای رونسانس ایرانی و تاکنون ما یک درون پول از هیچ جایی از هیچ دولتی از هیچ سازمان های دولت های مختلف فابسته های دانشگاه های مختلف هرگز نگرفتیم نه نهگرنت نه بستر اسکوللارشیپ نه هیچ نوع چیزی برای همین ما از شما میخوام که خودتون ما ایرانی ها باید عادت کنیم و یاد بگیریم که خودمون کارهای فرهنگی خودمون رو حمایت کنیم و ترغیب کنیم و تشویق کنیم به جای اون پول هایی که شما برای مکه و کربلا و حرم و حرم و این و میریزید که یه مشت مستاخونده واقعا دزد بی،, بی وجدان که هیچ اهمیتی نه به فرهنگ نه به ملت ما میدن و تنها کاری که دارن میکنن تخریب و نابود کردن اون سرزمین و همه ملیگرایی و هویت ایرانی ماست شما میتونید این کار رو توسط استاپورت کردن و حمایت کردن بنیان های ایرانی به خصوص بنیان مثل جان یا رنسانس ایرانی یا کسانی که شما مطمئن هستید دارن کاری که میکنن تاثیرش و نتایجش رو و فراورده هاش رو به چشم میبینید سپاسگزارم از شما چیز دیگه اارت میشن خب موضوع به پایان رسیده ممکنه که من یه دقیقه اون... اگر بشه بفهم. شما ما یه نام پرفیت اورگانایزیشن هستیم در یعنی غیر انتفاعی بذ بر مردم ت و میتونین تمام حسابداری ما را هر کسی بخواد دهش بده میتونین نگاه بکنیم و it's open to the public یعنی همه مردم میتونن اینو نگاه کنند و اگر کسانی در آمریکایی دارن این کمک ها رو میکنن اینا از طریق تکس یا مالیاتشون در آخر سال 40% درصدش بهشون تمام حسابای ما باز به هر کسی که میخواد نگاه بکنه سپاسگزارم ازتون رد تو شهر روز سپاس. سپاس از همه بینندگان و شنوندگان برنامه های زرتوش و برنامه هایی که توسط جنبش رونسانس ایرانی آماده میشه برای تماس گرفتن با ما از info at iranianrenesance.org کام uh, میتونید استفاده کنید آدرس انجمن جان پررس oh, yes. وبسایت ها و آدرس هایی که برای اینستاگرام توییتر تلگرام و یوتیوب ما هست و همچنین فیسبوکمون رو این پایین میتونید ببینید خواهش می با ما در تماس بمونید و برنامه های ما رو در روی یوتیوب هم خودتون ببینید هم به آگاهی سایرین برسونید و بگذارید همگی در آموزش همگانی و بازیابی هویت ایرانی شریک باشیم سپاسگزارم و تا برنامه آینده خدا نگهدار خدا نگه